בשיעורההאחרונה ידვנו כי לקרת הסופ בוצעה שגיאה. שגיאה לא טובה, היא תביא כלום. המיספר לא נחון, וזה יגרר להמשיך הפיתרון, וגרר לנחח שקיבלונו ארה"ח לא נחון. אנו מצאנו כי ארחי ואנכי של המהירות, בחלק הקודם של השיעור, שווה ל 2603 מטר לשנייה. אבל במשחק מסיבה כל שיר מה ונרשם הערך מינוס 29.03, אבל זה לא מינוס 29.03, זה מינוס 26.03 מטר לשנייה. לכן מחישוב הערך הכולל של המהירות יהיה כאן 26.03 בחזקת 2, נכון? ואם נחשב את זה, נעשה 26.03 2, אוי, שוב נפלה פה נציבו תחת השורש 26.03 ושישה נקודות שלוש בחזקת שתיים ו-אוד חמיש נקודות ארבעים ואחד בחזקת שתיים ונקבל ארבעים ושישה נקודות חמישים וחמש.כלומר, תשובה נחונה קני ארבעים ושישה נקודות חמישים וחמש מטר לשנייה. זה הגודל של המירוד הסופית. זה הגודל של הסופית הכוללת. והזווית הזאת, וזה לא 29.03, עשרים ותשע נקודה אפס שלושה, זה עשרים וшеש נקודה אפס שלושה. נוכל לומר כי טנגנס הזווית הזאת, תטא, את טנגנס של תטא שווה ל, גם זה ישתנו לנו עכשיו ב equivalence של התאוד, אז טנגנס תטא שווה ל אורח של ה הזה כאן. נכון? חלקי אורח של ה הזה כאן, שהוא חמיש שנוכל לומר שביום נלקח התנגנציה אופריש לשני הצדדים, שהזווית שווה לתנגנציה אופריה או ארק תנגנציה של 26 נקודה F3 חלקי 5 נקודה 21, וזה נותן לנו קניית התנגנציה אופריה של 26 נקודה f חלקי 5 ונקבל בเอרק 78 נקודה פחות או יותר מה שיצא לנו כאן. כלומר, הזווית היא 78.7 מעלות, זו הזווית, והיא מתחת לציר האופקי. אנחנו יכולים לומר כי הוקטור, וקטור המהירות הסופית, הגודל שלו הוא 26.55 מטר לשנייה, והכיוון שלו הוא 78.7 מעלות מתחת לציר האופקי. אנחנו רואים כאילו בלבלנו אתכם יותר מדי עם הטעות שנעשתה בסוף השיעור.